سكير يا yeah. هدي ضربه من تاني مبتدئين يعني بتشيلوا من قدامي ارمي كل الحب ده وتعالي بعد تراك ده هتقول لي دادي ارمي انا الجثه في بحور دخلتك جوه المزيكا دوب. شربتك من نهر وتدوب. تدوق جه اوان تجرب سم يلا دوق فوسنا الدور لسه سايق كسر كون. خدلك بنادول انا بلا بلا موت انا انا كذا صوت ازولك انا كون اسلوب الخاص ميتك من كام دور ماتعرضش على حد نهائي دوري امر مني اتحكم بسياف بسوري شدت اللجام لما تراك يدخل في صوتي زميلي انت لسه لسه جديد نوفي تعرف الحب من نظره تعرف السهر من حسره قال فوق بالفطريه بافره ألك نظرة على الباب في قريني قاريني بستناك اي قصة حبة تخصم دوت ده تاخد راب خد اداه خد كلام اسمع حسين رجوعك هالحرب لو عملت تتراب كداب سهلة اعمل كلام حك فيا واستلقى بتعمل خير بستلد العبيط ده انت فاكر انك نجم وعمر ما شفت نجم من غير اللمعة دمعة هتنزل وراها دمعة قدامي من المكان في لمحة اصبر على ابتلاءك هتبقى فاني ادرك ان عقلي مش مجرد حاجة جوه دماغي افرض ان انت كمان سنة هتبقى ترند على اللولاكي كبير بس طفل فانا الشبح على طب بيزعل كل الاعداء اسمك يتزكر مزيكا في الودان ما فيهاش طالما موجود سان